قل أءنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عندهم وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إنا آمنا فاغفر لنا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 فالذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حال أسلمت ونهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء الذين يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة ويقتلون الذين يأمرون بالقص من الناس فبشرهم بعذاب اليم أولا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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وضربهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ومفيت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وت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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقاه ويحذركم الله نَفْسَهُ وإلى الله المصير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 والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم